السلام علیکم دوستو دوستو کیسے مزاج ہیں کل عمران خان کا ایک سٹیٹمنٹ جس پہ بڑی لیدے ہو رہی ہے اور عمران خان نے لاہور میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے اس کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ صلاحیتیں بخشی ہیں اور میں اسلام کا اسکالر تو نہیں لیکن میں نے اپنا سب کچھ اپنی زندگی سے سیکھا ہے جو انقلاب اللہ کے نبی لے کر آئے وہ ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہے آیا بغیرہ بغیرہ اور عمران خاں کا یہ بھی کہنا تھا کہ سہولت کاروں نے ہمیں غلام سمجھ کے چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھا دیا ہے میرے گھر پر حملہ کیا گیا اب علی امین گنڈا پر کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم غلام ہیں اور ہم سب رہنما ہیں کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں عمران خان نے کہا کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو آزماتے نہیں جس کی بڑی وجہ خوف ہے لیڈر خوف زدہ نہیں ہوتا بوزدر آدمی لیڈر نہیں ہوتا نواز شریف بن جاتا ہے یہ انہیں پھپتی کسی یا ایک اس کو سمجھتا ہوں کہ اپنی عادت سے مجبور انہوں نے یہ ساتھ نتی کر دیا اپنی بزدلی کو نواز شریف کے ساتھ اور اس کے جواب میں بہت شور ہوا جوابہ غزل مسلم لیگ نون کی قیادت نے عمران خان کو کے اس بیان کو اڑے ہاتھوں لیا اور خصوصاً وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی لابی فرمز کے غلام حقیقی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں بزدل وہ ہوتا ہے جو عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا کر خود چارپائی کے نیچے چھپ جائے اور اقتدار کی خاطر اپنی بیٹی کو قبول نہ کر س... کرنے والا بزدل ہوتا ہے آزادی کی جنگ لڑنے والا پہلا بزدل ہے جو کالے ڈبے منہ پر پہن کر بہر نکالتے ہیں اب اصل میں اس کے اوپر بہت لے جے ہوئی ہے اور یہ خود ہی کوئی نہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ کنٹروورشل سٹیٹمنٹ سب اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر دے دیتے ہیں جس پر پھر جب ریئیکشن آتا ہے تو بڑا پی ٹی آئی کی طرف سے تل ملانا شروع کر دیا جاتا ہے اور اس کو وہ برداشت پھر نہیں کرتے اب اصل میں میں تو جناب محترم عمران خان صاحب اور ان کے تمام ہوائرین اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ یاد رکھیں کہ لیڈر کی پہچان اس کا قد کاٹ نہیں ہوتا لب و لہجہ نہیں ہوتا وجی شخصیت نہیں ہوتی اس کا نام نصب یا بین الاقوامی شہرت نہیں ہوتی لیکن قوم کے مشکل وقت میں اس کی قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے بیسیکلی اور اس کی سخت فیصلے معاملہ فہمی منطقی دعوے اور بہادری اسے لیڈر بناتے ہیں رہبر کی رہبری اس وقت پر کھی جاتی ہے جب قوم کے سامنے آ, کئی راستے ہوں اور سیدھا راستہ صرف ایک ایک ایسا لیڈر جانتا ہو تو تاریخ کا رخ موڑ دے پاکستان کی تاریخ میں بہت سے ایسے مواقع آئے جو سیاسی رہنماؤں پر آزمائش بن کر ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان سخت کر گئے مئی 1988 کسی کو یاد نہیں ہوگا پاکستان کی لیڈرشپ پر ایک سخت آزمائش کا وقت آ چکا تھا وہ سخت آزمائش ان کے سامنے تھی کہ ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کے تجربات کے بعد پاکستان اس کے مقابلے میں دھماکے کرے یا پھر بین الاقوامی دباؤ میں آ کر اپنے معاملات کو درست کرے تو اس وقت کے وزیراعظم میاں نواز شریف پر بھی یہ آزمائش ٹھیک تھی دوستو جب امریکہ کا سخت دباؤ تھا کیونکہ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ پاکستان انڈیا کے ایٹمی تجربے کا تجربات کا مؤثر ترین جواب دے گا اور وہ سٹک آن کیرٹ کی وہی پالیسی جو ہمیشہ وہ استعمال کرتا رہا ہے تیسری دنیا کے ممالک کے لیے یا ہر قوم کے لیے تو پاکستان کو اسی کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی کے تحت مسلسل دباؤ میں رکھا ہوا تھا اس نے پاکستان کی تقریباً تمام عسکری معاشی سیاسی سول لیڈرشپ نواز شریف کو باور کروا رہی تھی کہ نتائج حضور اس پہ بڑے بیانک ہو سکتے ہیں لیکن یہی میاں نواز شریف قوم کے سامنے سرخ روح ہو کر نکلے ایٹمی دھماکے کر دیے یہ الگ بات ہے کہ نتائج کیا نکلے لیکن نواز شریف اگر بزدل دل رہنما ہوتا تو اس دل بین الاقوامی قوتوں کے سامنے ڈھیر ہو جاتا لیڈر ہر انسان وہ انسان ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اپنے حصے کا کام کرے لیڈر ایسے حالات میں تو نہ مبالغہ آرائی نہ قیاس آرائی اور جھوٹ سے کام لیتا ہے بلکہ وہ اپنے لوگوں کو حقائق سے بر آگاہ کرتا رہتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ لوگوں میں ہمت اور وہ ورولہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے کے لیے درکار ہوتی ہے قوموں کو اور اس کا سب سے بہترین اظہار آپ کی پرفارمنس اس لیڈرشپ کی پرفارمنس ہوتی ہے اور ایسے وقتوں میں یا باتوں سے زیادہ جب آزمائش کا وقت ہوتا ہے تو ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے صرف باتوں سے کام نہیں جلا کرتا آپ اگر آپ وزارت آزما سے فارغ ہو گئے اور یہ کہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے آپ فیصلہ کرنے سے آ رہی تھے تو پھر آپ لیڈر نہیں ہے جب آپ آج بھی آج آزم... آپ کو یاد ہوگا زوالفقار علی بھٹو کو جب عجوب خاں کے خلاف تاریخ چلی اور اسی ناصر باغ لاہور سے ان کو گرفتار کیا گیا تو سنید ہے بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا ایک ایس پی صاحب ہوا کرتے تھے ریٹائرڈ اس دور میں وہ ڈی ایس پی تھے تو انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب کو پکڑ کر جب ڈٹین کیا گیا تو چوہے چھوڑ دیے گئے تھے بھٹو نے تو سر عجوب خان کے خلاف سامنے نہ جھکایا نا وہ کھڑا رہا اور یہی آزمائش ہوتی ہے کیونکہ ان کا چار پائی کے نیچے چھپ جانا اپنے آپ کو گرفتاری سے محفوظ کرنے کے لیے ہیرے بہانے تلاش کرنا حوصلہ نہیں بخشتا قوموں کو حوصلہ نے اپنی لیڈر اپنی قوم کو ہی نہیں بلکہ اپنی پارٹی کے کارکنان کے لیے بھی وہ حوصلہ مند بات نہیں ہوا کرتی لیڈرشپ میں سب سے پہلے آپ نے ہرے اول کا دستہ بننا ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے آگے جانا ہوتا ہے آپ کا انیشیٹو لیا ہوا قدر لیا ہوا کوئی uh, بھی ایکشن آپ کا پہلا لیے اٹھایا ہوا قدم آپ کی فارورڈس کو آپ لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے آپ خود تو بنی گالہ میں یا زمال پارک میں کے محل میں یا گھر میں چھپ جائیں اور خود ایئر کنڈیشنس کمروں میں اور وہاں ایسے ایسے آلات بھی آپ نے لگا رکھے ہے جہاں ہوا جو ہے پیوریفائی ہو کے اندر آتی ہے اور آنسو گیس کی زد میں وہ آپ کے کارکولان تھے آپ ان کے سامنے نہیں کھڑے رہے وہاں کارکنان جب مارے کھا رہے تھے یا مار رہے تھے پولیس کو یا ریاست کے سامنے آپ کے حکم پر کھڑے ہوئے تھے تو آپ تو سامنے نہیں ہوئے تھے آپ کو تو ایک انگلی بگنی لگی آپ کو کسی نے ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہ دیکھا اور اب آپ یہ کہ جناب لیڈرشپ بہادر میں بہادر رہ نہیں حضور ایسا نہیں ہے جھوٹ مت بولے آپ ایک بوجد انسان ہیں وہ اس لیے صرف باتوں سے نہیں ہوا کرتی لیڈرشپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ اپنے سینے میں شیر کا دل لے کر پیدا ہوتا ہے ایک بہت بڑا مرد کا دل لے کر پیدا ہوتا ہے بھٹو تھا سدما جھکایا پھانسی پہ چڑھ گیا صدام حسین تھا یہ اگرچہ یہ علیحدہ بات ہے جو کچھ ہوا ان کے ساتھ یہ علیحدہ بات یہ موزوں علیحدہ ہے لیکن آپ نے بجلی اور اس کی بات کی اور بزدلی اور اس کی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے فیصلہ کر رکھا تھا سپریم کورٹ نے تمام فیصلے کر رکھے تھے اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ سزا, سزا ایئرپورٹ پہ ہوں گے کہ میں سب کچھ تو بھول سکتا ہوں لیکن میری بیٹی کو میرے سامنے جب گرفتار کیا گیا تو وہ میں وہ کر میں اپنی فراموش کر سکتا آپ نے ہر وہ کام کیا جو ایک سطحی لیول کا آدمی کسی اپنے مخالف کے لیے کرتا ہے جس کا کوئی اصول نہیں ہوتا بہادر آدمی بزدل نہیں ہوتا کمینہ صفت نہیں ہوتا بہادر بہادروں کی طرح ڈیل کرتا ہے